Välkommen till universitetsbiblioteket. Det här är Orlando och han är en av många bibliotekarier som finns till hands för att hjälpa dig. Göteborgs universitetsbibliotek består av åtta olika bibliotek, vart och ett med sin egen ämnesinriktning. Alla våra bibliotek har en gemensam hemsida och bibliotekskatalog. Du kan låna och lämna tillbaka böcker på vilket som av våra bibliotek. Bra, eller hur? På biblioteken har du också tillgång till universitetets trådlösa nätverk, Eduroam. Alla dina kursböcker finns hos oss, både för hemlån och för att läsa i biblioteket. Ofta finns det också flera exemplar av samma bok. Du hittar kursböckerna nära entrén till biblioteket, sorterade på bokens titel. Kursböcker kan du låna i 14 dagar och förnya upp till fyra gånger, så länge ingen annan står på kö förstås. Tidskrifter kan lånas i 14 dagar och alla andra böcker i 30 dagar. Glöm inte att lämna tillbaka dina böcker i tid. Försenade kursböcker kostar dig 10 kronor per dag. För nya lån gör det enklast genom att logga in på mina lån på bibliotekets webbplats. Det finns många olika typer av studieplatser i biblioteket, till exempel grupprum eller tysta läsplatser. Här finns datorer, skärmar och whiteboards. Du kan också skriva ut, och kopiera och scanna på alla våra bibliotek. Om du har någon form av läsnedsättning kan du få utökad hjälp hos oss. Till exempel tillgång till talböcker, och lässtudio eller olika hjälpprogram. E-böcker, tidskrifter, databaser och andra digitala resurser når du lätt via ditt studentkonto på bibliotekets hemsida. Och du, kom ihåg. Om du behöver hjälp att hitta en bok eller bara vill snacka lite Håll utkik efter Orlando eller någon av hans kollegor i informationsdisken. Än en gång, välkommen till universitetsbiblioteket.